dan 23 tahun. Banyak episod-episod menarik dalam hidup saya yang saya lalui bersama Mesirka. Melalui satu episod yang paling menarik bukan saja kisah-kisah yang uh, tentang masyarakat, tentang tentang manusia, kisah kita Mesir. Dan contohnya saya pernah pergi ke batu pahat untuk mengintai punjanya di sana. Sekitar 12.30 malam kami di tepi sungai Uh, tempat orang menjala Yang kabarnya ada udang di situ nak selalu mengilai di sebatang pokok besar Di sebalik tabir Jadi eh, pernah mereka bertanya saya Benarkah syahidan Cerita-cerita uh, hantu Cerita misli Cerita-cerita yang saya alami Seperti yang ditulis Yang kami baca setiap bulan Benarkah? Saya cakap benar Tidak ada yang tidak benar melainkan benar Melaka Kisah suka duka, kisah Uh, sedih, kisah pahit manis kisah tragis mengharungi uh, lautan mengharungi sungai bermalam di tengah hutan dan semua kisah-kisah itu dia lupa sampai selama dan selain kisah-kisah pahit manis ada juga kisah lucu tak jangka, puan ajak kahwin contohnya sebagainya ada perempuan ajak bermalam di hotel, itu kami tidak paparkan pada pembaca, kerana kami tahu itu asam garam. kehidupan Ada uh, mak janda menggoda, contohnya sebagainya. Ada istiaran menggoda sampai ke pejabat. Itulah asam garam. Tidak pernah diceritakan itu. Dan ramai orang yang bertanya, eh, banyak. Kes-kesan menarik ini kenapa tidak diceritakan? Ada yang boleh diceritakan, ada yang tak boleh diceritakan. Contohnya masa di penis. Saya pernah digode oleh seorang kompa dan saya uh, cuba mengelak. Nasib baiklah tak berlaku apa-apa perkara yang yang tidak, yang melanggar peraturan agama. Pengalaman-pengalaman pahit manis lucu tu memang benar-benar berlaku dan cukup saya cerita sebentar sahaja.